سائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزرعا وإن الله لا الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة, فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم تعبون به والله بما تعملون قبير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 إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ثُبِتُوا كَمَا ثُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ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 ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم الم تر الى الذين نهوا عن الندوه ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ والتقوى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ يَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا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 ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تدلوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدين أجواكم صدقات فَإِن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وَآتُوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون عدى الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ألمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذابا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 كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله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 تابعون يا أولى الأنصار، ولولا أن في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب وليخفي الفاسقين وَالْمَسَاكِينِ وَابْرِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دولة, كي لا يكون دولة بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَاخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَهِيدُ الْعِقَابِ الصراى الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله وليهوانا ويوم. فَيَمَا كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ وَمَن يُقَشُ حَنَفُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُخْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءَ قلوبنا الدكتور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 إني أخاف الله رب العالمين فكان عَاقِبَتَهُمَا أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله نَفْسٌ مِّمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي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 تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصرر له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا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 تثقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يسقطوكم يكونوا لكم أعداء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 لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ومن يتول فان الله هو الغني الحميد عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم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 إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إِخْرَاجِكُمْ أن تولوه ومن يتولهم فأولئك وَالضَّالِمُونَ <تضحي> <سؤال> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ عَالِقَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فلا ترجعوهن الى الكفار لا هم يحلون لَهُنَّ لا هن حن لهم ولا هم يحلون لهم واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن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 ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم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 والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن فعنتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين قل إن الموت الذي تفضون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئهم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فافعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لَهْوًا فاضطوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير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 وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لَوَهُمْ رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي الْقَوْمَ الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا ولله خسائر السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل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 خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تشرون وما تعلنون. والله عليم بذا تقصون؟ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فداه ومال أمرهم ولهم عذاب أليم؟ ذلك بأنّه كانت تأتيهم وترهم بالبينات فقالوا أبشروا تولوا الله الله ولي حميد فكفروا وتولوا واستغنى الله والله ولي حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربنا تبعثن ثم ثُمَّ لَتُنَبَّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ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 واسمعوا وأطيعوا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يُوقَ شُحَّ نفسه فأولئك هم الحسن يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا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 وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله ما يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجرهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهد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 إن الله فارغ أمره، جعل الله لكل شيء قدرا، وَاللَّائِيَ اثنى مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ إِنِ إيه فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَا I'm uh gonna -huh. اللّهُ اللّهُ لَبِسَ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 الله لك تبتدي مرضاة أزواج والله رفور رحيم واجفت الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو ترجمة <تصفيق> نانسي ربنا أسلم لنا نورنا واخفر لنا إنك Oh